يوم الاحد في البيت اجلس لا حزينا لا سعيدا لا انا او لا احد كتبي مبعثره وورد المزهريه لا يذكرني بمن اهدته لي فاليوم عطله كل ذكرى انه يوم الاحد يوم نرتب فيه مطبخنا وغرفه نومنا كل على حده ونسمع نشره الاخبار هادئه فلا حرب تشن على بلد الامبراطور السعيد يداعب اليوم الكلاب ويشرب الشمبانيا في ملتقى نهدين من عاج ويسبح في الزبد الإمبراطور السعيد اليوم في قيلولة مثلي ومثلك لا يفكر بالقيامة فهي ملك يمينه هي والحقيقة والأبد كسل خفيف الوزن يصنع قهوتي والهال يصحل في الهواء وفي الجسد وكأنني وحدي أنا هو أو أنا الثاني رآني واطمأن على نهاري وابتعد. يوم الأحد هو أول الأيام في التوراة، لكن الزمان يغير العادات، إذ يرتاح رب الحرب في يوم الأحد. عينان تائهتان في الالوان خضراوان قبل العشب زرقاوان قبل الفجر تقتبسان لون الماء ثم تصوبان الى البحيره نظره عسليه فيصير لون الماء اخضر لا تقولان الحقيقة تكذبان على المصادر والمشاعر تنظران إلى الرمادي الحزين وتخفيان صفاته وتهيجان الظل بين الليلكي وما يشع من البنفسج في التباس الفرق تمتلئان بالتأويل ثم تحيران اللون هل هو لازوردي؟ أم اختلط الزمرد بالزبرجد والتركواز المصفى؟ تكبران وتصغران كما المشاعر تكبران إذا النجوم تنزهت فوق السطوح وتصغران على سرير الحب تنفتحان كي تستقبل حلما ترقرق في جفون الليل تنغلقان كي تستقبل عسلا تدفق من قفير الناحل. تنطفئان كلا شيء شعريا غموضا عاطفيا يشعل الغابات بالاقمار ثم تعذبان الظل. هل يخدودر الزيتي والكحلي في انا الرمادي المحايد؟ تنظران الى الفراغ تكحلان بنظره لوزيه طوق الحمامه تفتحان مراوح الخيلاء للطاووس في إحدى الحدائق ترفعان الحور والصفصافة أعلى تهربان من المرايا فهي أضيق منهما وهما هما في الضوء تلتفتان للاشيء حولهما فينهض ثم يركض لاهفا وهما هما في الليل مرآتان للمجهول من قدري أرى أو لا أرى ماذا يعد الليل لي من رحلة جوية بحرية وأنا أمامهما أنا أو لا أنا عينان صافيتان غائمتان صادقتان كاذبتان عيناها ولكن من هي على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيلوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهايات أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها. ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات. هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض، ما يستحق الحياه على هذه الارض سيده الارض ام البدايات ام النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي استحق لانك سيدتي استحق الحياه هنا عند منحدرات التلال امام الغروب وفوهه الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نربي الامل هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت نفعل ما يفعل الصاعدون الى الله ننسى الألم الألم هو ألا تنظف سيدة البيت حبل الغسيل صباحا وأن تكتفي بنظافة هذا العلم نحب الحياة غداً عندما يصل الغد سوف نحب الحياة كما هي عادية ماكرة رمادية أو ملونة لا قيامة فيها ولا آخرة وإن كان بد من فرح فليكن خفيفا على القلب والخاصرة فلا يلدغ المؤمن المتمرن من فرح مرتين واقفون هنا خالدون هنا ولنا هدف واحد واحد ان نكون ومن بعده نحن مختلفون على كل شيء على صورة العلم الوطني ستحسن صنعا لو اخترت يا شعبي الحي رمز الحمار البسيط ومختلفون على كلمات النشيد الجديد ستحسن صنعا لو اخترت أغنية عن زواج الحمام ومختلفون على واجبات النساء ستحسن صنعا لو اخترت سيدة لرئاسة أجهزة الأمن. يعني مع الاعتذار للاخ <تصفيق> جبريل <تصفيق> بس ممكن هو يعينها مختلفون على كل شيء مختلفون على النسبه المئويه والعام والخاص مختلفون على كل شيء ولنا هدف واحد ان نكون قالت الام في بادئ الأمر لم أفهم الأمر قالوا تزوج منذ قليل فزغرت ثم رقصت وغنيت حتى الهزيع الأخير من الليل حيث مضى الساهرون ولم تبق إلا سلال البنفسج حولي تساءلت اين العروسان قيل هنالك فوق السماء ملاكان يستكملان طقوس الزواج فزغرت ثم رقصت وغنيت حتى اصبت بداء الشلل فمتى ينتهي يا حبيبي شهر العسل إذا لم تكن مطرا يا حبيبي فكن شجرا مشبعا بالخصوبة كن شجرة. وإن لم تكن شجرا يا حبيبي فكن حجرا، حجرا مشبعا بالرطوبة كن حجرا. وإن لم تكن حجرا يا حبيبي فكن قمرا في منام الحبيبة كن قمرا هكذا قالت امراه لابنها في جنازته الى قاتل لو تاملت وجه الضحيه وفكرت كنت تذكرت امك في غرفه الغاز كنت تحررت من حكمه البندقيه وغيرت رايك ما هكذا تستعاد الهويه الى قاتل اخر لو تركت الجنين ثلاثين يوما، إذا لتغيرت الاحتمالات. لو تركت الجنين 30 يوما، إذا لتغيرت الاحتمالات. قد ينتهي الاحتلال، ولا يتذكر ذاك الرضيع زمان الحصار، فيكبر طفلا معافى ويصبح شابا. ويدرس في معهد واحد مع إحدى بناتك تاريخ آسيا القديم وقد يقعان معا في شباك الغرام وقد ينجبان ابنة وتكون يهودية بالولادة ماذا فعلت إذن؟ صارت ابنتك الآن أرملة والحفيدة صارت يتيمة فماذا فعلت بأسرتك الشاردة وكيف أصبت ثلاث حمائم بالطلقة الواحدة الشهيدة بنت الشهيدة بنت الشهيد وأخت الشهيد وأخت الشهيدة كنة أم الشهيدة حفيدة جد شهيد وجارة عم شهيد إلى آخره إلى آخره ولا شيء يحدث في العالم المتمدن فالزمن البربري انتهى والضحية مجهولة الاسم عادية والضحية مثل الحقيقة نسبية إلى آخره إلى آخره إلى آخره, إلى آخره سيمتد هذا الحصار إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي سيمتد هذا الحصار إلى أن يحس المحاصر مثل المحاصر أن الضجر صفة من صفات البشر حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون أو لا تكون <تصفيق> لم يسألوا ماذا وراء الموت كانوا يحفظون خريطة الفردوس أكثر من كتاب الأرض يشغلهم سؤال اخر ماذا سنفعل قبل هذا الموت قرب حياتنا نحيا ولا نحيا كان حياتنا حصص من الصحراء مختلف عليها بين الهه العقار ونحن جيران الغبار الغابرون حياتنا عبء على ليل المؤرخ كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب حياتنا عبء على الرسام أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويحجبني الضباب حياتنا عبء على الجنرال كيف يسيل من شبح دم وحياتنا هي أن نكون كما نريد نريد أن نحيا قليلا لا لشيء بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت واقتبسوا بلا قصد كلام الفيلسوف الموت لا يعني لنا شيئا نكون فلا يكون الموت لا يعني لنا شيئا يكون فلا نكون ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا واقفين إن مشيت على شارع لا يؤدي إلى هاوية إن مشيت على شارع لا يؤدي إلى هاوية قل لمن يجمعون القمامة شكراً إن رجعت إلى البيت حياً كما ترجع القافية بلا خلل قل لنفسك شكراً إن توقعت شيئاً وخانك حدسك فاذهب غدا لترى أين كنت وقل للفراشة شكرا إن صرخت بكل قواك ورد عليك الصدى من هناك فقل للهوية شكرا إن نظرت إلى وردة دون أن توجعك وفرحت بها قل لقلبك شكرا نهضت صباحا ولم تجد الآخرين معك يفركون جفونك قل للبصيرة شكرا إن تذكرت حرفا من اسمك واسم بلادك كن ولدا طيبا ليقول لك الرب شكرا لوصف زهر اللوز لوصف زهر اللوز لا موسوعة الأزهار تسعفني ولا القاموس يسعفني سيخطفني الكلام إلى أحابير البلاغة والبلاغة تجرح المعنى وتمدح جرحه لوصف زهر اللوز لا موسوعه الازهار تسعفني ولا القاموس يسعفني سيخطفني الكلام الى احابيل البلاغه والبلاغه تجرح المعنى وتمدح جرحه كمذكر يملي على الانثى مشاعرها فكيف يشع زهر اللوز في لغتي أنا وأنا الصدى وهو الشفيف كضحكة مائية نبتت على الأغصان من كرم الندى وهو الخفيف كجملة بيضاء موسيقية وهو الضعيف كلمح خاطرة تطل على أصابعنا ونكتبها سدى وهو الكفيف كبيت شعر لا يدون بالحروف لوصف ظهر اللوز تلزمني فراشات من اللاواعي ترشدني إلى أسماء عاطفة معلقة على الأشجار ما اسمه؟ ما اسم هذا الشيء في شعرية لا شيء؟ يلزمني اختراق الجاذبيه والكلام لكي احس بقفه الكلمات حين تصير شكلا هامسا فاكونها وتكون لي مائيه شفافه بيضاء لا وطن ولا منفى هي الكلمات بل ولع البياض بوصف زهر اللوز لا ثلج ولا قطن فما هو في تعاليه على الألوان والكلمات لو نجح المؤلف في كتابة مقطع في وصف زهر اللوز لانحصر الضباب عن التلال وقال شعب كامل هذا هو هذا كلام نشيدنا الوطني الآن في المنفى نعم في البيت الآن في المنفى نعم في البيت في الستين من عمر سريع يشعلون الشمع لك فافرح بأقصى ما استطعت من الهدوء لأن موتا طائشا نسي الطريق إليك من فرط الزحام فأجلك قمر فضولي على الأطلال يضحكك الغبي فلا تصدق أنه يدنو لكي يستقبلك هو في وظيفته القديمة مثل أغار الجديد عاد للأشجار أسماء الحنيني واهملك فلتحتفل مع اصدقائك بانكسار الكاس في الستين لن تجد الغد النائي لتحمله على كتف النشيد ويحملك قل للحياه كما يليق بشاعر متمرس سيري ببطء كالاناث الواثقات بسحرهن وكيدهن لكل واحدة نداء ما خفي هيت لك ما أجملك سيري ببطء يا حياة لكي أراك بكامل النقصان حولي كم نسيتك في خضمك باحثا عني وعنك وكلما أدركت شيئا منك قلت بقسوة ما اجهلك قل للغياب نقصتني وانا حضرت لاكملك قافيه من اجل المعلقات ما دلني احد علي انا الدليل انا الدليل الي بين البحر والصحراء من لغتي ولدت على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما قمر الديانات القديمه والسلام المستحيل وعليهما أن تحفظ فلك الجوار الفارسي وهاجس الروم الكبير ليهبط الزمن الثقيل عن خيمة العربي أكثر من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له أنا لغتي أنا وأنا معلقة معلقتان عشر هذه لغتي أنا لغتي أنا ما قالت الكلمات كن جسدي فكنت لنبرها جسدا أنا ما قلت للكلمات كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء كوني كي أكون كما أقول لا أرض فوق الأرض تحملني فيحملني كلامي طائرا متفرعا مني ويبني عش رحلته أمامي في حطامي في حطام العالم السحري من حولي على ريح وقفت وطالبي ليلة طويلة هذه لغتي قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة هاجر أخذوا المكان وهاجروا أخذوا الزمان وهاجروا أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم أيتسع الصدى هذا الصدى هذا السراب الابيض الصوتي لاسم تملا المجهول بحته ويملاه الرحيل الوهه تضع السماء علي نافذه فانظر لا ارى احدا سواي وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي ورعاي لا تناى عن الصحراء من ريح ومن رمل خطاي وعالمي جسدي وما ملكت يداي أنا المسافر والسبيل يطل آلهة علي ويذهبون ولا نطيل حديثنا عما سيأتي لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس فالأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل ما أكثر الماضي يجيء غدا تركت لنفسها نفس التي امتلأت بحاضرها وأفرغني الرحيل من المعابد للسماء شعوبها وحروبها أما أنا فلي الغزالة زوجة ولي النخيل معلقات في كتاب الرمل ماض ما أرى للمرء مملكة الغبار وتاجه فلتنتصر لغتي على الدهر العدو على سلالاتي علي على ابي وعلى زوال لا يزول هذه لغتي ومعجزتي عصا سحري حدائق بابلي ومسلتي وهويتي الاولى ومعدني الصقيل ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته ويعبد ما يقول لابد من نصر إذن لابد من نصر لينتصر الرسول فكاس حضارة أي شعب وعظمه اي شعب بقدر ما يمتد من الفنانين والمفكرين ومن المؤكد ان الشعب الفلسطيني العظيم كان وسيظل دائما يقدم للادب العربي عمالقه من الكتاب والشعراء أحد هؤلاء العظماء شاعر ارتبط اسمه دائما في كل مثقف عربي بالقضية الفلسطينية. الآن, الآن نستمع سويا، الآن نستمع سويا إلى الشاعر محمود درويش. للأخ القائد أيها الأخوات والأخوة أعتذر كثيرا عن إحساسي بان وقتكم قضاق ولذلك حاولت باختفائي أن أريحكم من مزيد من الشعر وقد كرمني الأخ القائد أبو عمار بان اصطحبني في هذه القاعه مقدما لي ضمانات امنيه ضد بعض الشعراء <تصفيق> وكلي ثقه ان اخي وقائد الحبيب سيلتزم بهذه الضمانات يشرفني ايها الاخوات والاخوه ان ادلو عليكم مقاطع عظمت هذه الثوره انها ليست بندقيه فلو كانت بندقيه فقط لكانت قاطعه طريق ولكنها نظم شاعر وريشه فنان وقلم كاتب ومبدع جراح وابرة لفتاة تخيط قميص فدائييها وزوجها العام والشاعر العام طبعا يشرفني أن أتلو عليكم مقاطع مختاره في قصيدة طويلة. شبه كلها شبه ريح الظل العالي بحر لأيلول الجديد خريفنا يدنو من الأبواب بحر للنشيد المر هيأنا لبيروت القصيدة كلها بحر لمنتصف النهار بحر لرايات الحمام لظلنا لسلاحنا الفردي بحر للزمان المستعار ليديك كم من موجه سرقت يديك من الاشاره وانتظار ضع شكلنا للبحر ضع شكلنا للبحر ركيس العواصف عند اول صخره وحمل فراغ وانكسار واستطاع القلب ان يرمي لنافذه تحيته الاخيره واستطاع القلب ان يعوي وان يعد البراري بالبكاء الحر بحر جاهز من أجلنا. دع جسمك الدامي يصفق للخريف المر أجراسا. ستتسع الصحاري عما قليل حين ينقض الفضاء على خطاك. فرغت من شغفي ومن لهفي على الأحياء. أفرغت انفجاري من ضحاياك. استندت على جدار ساقط في شارع الزلزال. اجمع صورتي من اجل موتك. خذ بقاياك. اتخذني ساعدا في حضرة الاطلال. خذ قاموس ناري وانتصر. انتصر. في وردة ترمى عليك من الدموع ومن رغيف يابس حاف وعاري وانتصر في آخر التاريخ لا تاريخ إلا ما يؤرخه رحيلك في انهياري قلنا لبيروت القصيدة كلها قلنا لمنتصف النهار بيروت قلعتنا بيروت دمعتنا ومفتاح لهذا البحر كنا نقطه التكوين كنا ورده السور الطويل وما تبقى من جداري ماذا تبقى منك ماذا تبقى منك غير قصدة الروح المسيج بالدخان قيامة وقيامة بعد القيامة خذ نصاري وانتصر انتصر فيما يمزق قلبك العالي ويجعلك انتشارا للبذار قوسا يلمل الأرض من أطرافها شرسا لما ينساه سكان القيامة من معانيك انتصر! إن الصليب مجالك الحيوي مسراك الوحيد من الحصار إلى الحصار. بحر لأيلول الجديد وانت ايقاع الحديد تدقني سحبا على الصحراء فلتمطر لاسحب هذه الارض الصغيره من اثاري لا شيء يكسرنا وتنكسر البلاد على اصابعنا كفخار وينكسر المسدس من تلهفك انتصر لا شيء يكسرنا وتنكسر البلاد على أصابعنا كفخار وينكسر المسدس من تلهفك انتصر هذا صباح ووحد الرايات والأمم الحزينة والفصول بكل ما اوتيت من شبق الحياة بطلقة الطلقات بلا شيء وحدنا بمعجزة فلسطينية بيروت قصتنا بيروت قصتنا بيروت غصتنا وبيروت اختبار الله يا الله جربناك جربناك من أعطاك هذا اللغز من سماك من اعلاك فوق جراحنا ليراك فاظهر مثل عنقاء الرمادي من الدمار نم يا حبيبي ساعة لنمر من احلامك الاولى الى عطش البحار الى البحار نم ساعة نم يا حبيبي ساعة حتى تتوب المجدلية مرة أخرى ويتضح انتحاري نم يا حبيبي ساعة حتى يعود الروم حتى نخز الحراس عن أسوار قلعتنا وتنكسر الصواري نم ساعة نم يا حبيبي كي نصفق لاغتصاب نسائنا في شارع الشرف التجاري نم يا حبيبي ساعة حتى نموت هي ساعة للانهيار هي ساعة لوضوحنا هي ساعة لغموض ميلاد النهاري قد اموت في بيروت لا تولم لبيروت الرغيف عليك ان تجد انتظاري في اناشيد التلاميذ الصغار وفي فراري من حديقتنا الصغيره باتجاه الباح لا تولم لبيروت النبيذ عليك ان ترمي غباري عن جبينك ان تدثرني بما الفت يداك من الحجاره ان تموت كما يموت الميتون وان تنام الى الابد والى الابد لا شيء يطلع من مرايا البحر في هذا الحصار عليك ان تجد الجسد في فكره اخرى وان تجد البلد في جثه اخرى وان تجد انفجاري في مكان الانفجار اينما وليت وجهك كل شيء قابل للانفجار والان بحر الان بحر كله بحر ومن لا بر له لا بحر له والبحر صورتنا فلا تذهب تماما هي رحله اخرى فلا تذهب تماما فيما تفتح من ربيع الارض فيما فجر الطيران فينا من ينابيع ولا تذهب تماما في شظايانا لتبحث عن نبي في كنامة هي رحله اخرى الى ما لست اعرف الف سهم شد خاصرتي ليدفعني اماما لا شيء يكسرنا ومن أدمى جبين الله يا ابن الله سماه وأنزله كتاباً أو غماماً كم كنت وحدك يا ابن أمي يا ابن أكثر من أب كم كنت وحدك القمح مر في حقول الآخرين والماء مالح والغيم فولاذ، وهذا النجم جارح، وعليك أن تحيا وأن تحيا، وأن تعطي مقابل حبة الزيتون جلدك، كم كنت وحدك. لا شيء يكسرنا، فلا تغرق تماما، فيما تبقى من دم فينا لنذهب داخل الروح المحاصر بالتشابه واليتامى يا ابن الهواء الصلب يا ابن اللحظة الاولى على الجزر القديمه يا ابن سيدة البحيرات البعيدة يا ابن من يحمل قدامة من خطيئتهم ويطبع فوق وجه الصقر برقا او حماما لحمي على الحيطان لحمك يا ابن امي جسم لاضراب الظلال وعليك ان تمشي بلا طرق وراء او اماما او جنوبا او الشمال وتحرك الخطوات بالميزان حين يشاء من وهبوك قيدك ليزينوك ويأخذوك الى المعارض كيا الزوار مجدك كم كنت وحدك يا ابن أمي يا ابن أكثر من أب كم كنت وحدك هي هجرة أخرى فلا تكتب وصيتك الأخيرة والسلامة سقط السقوط وانت تعلو فكره ويدا وشاما لا بر الا ساعداك لا بح الا الغامض الكحلي فيك فتقمص الاشياء كي تتقمص الاشياء خطوتك الحرامه واسحب ظلالك من بلاط الحاكم العربي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 واسحب ظلالك من بلاط الحاكم العربي حتى لا يعلقها وسام واكسر ظلالك كلها كي لا يمدوها بساطا او ظلاما كسروك كم كسروك كي يقفوا على ساقيك عرشا وتقاسموك كسروك كم كسروك كي يقفوا على ساقيك عرشا وتقاسموك وانكروك وخبروك وانشاوا ليديك جيشا حطوك في حجر وقالوا لا تسلم ورموك في بئر وقالوا لا تسلم واطلت حربك يا ابن امي ألف عام، ألف عام في النهار فأنكروك لأنهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرار كسروك يمكسروك كي يقفوا على ساقيك عرشا وتقاسموك وانكروك وخبؤوك وانشأوا ليديك جيشا حطوك في حجر وقالوا لا تسلم ورموك في بئر وقالوا لا تسلم وأطلت حربك يا ابن أمي ألف عام ألف عام ألف عامٍ في النهار، فأنكروك، لأنهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرار. هم يسرقون الآن جلدك، فاحذر ملامحهم وغمدك، كم كنت وحدك يا ابن أمي؟ يا ابن أكثر من أبٍ، كم كنت وحدك؟ والآن الاشياء سيده وهذا الصمت عال كالذبابه هل ندرك المجهول فينا هل نغني مثلما كنا نغني صدرت خلاع قبل هذا اليوم لكن الهواء اليوم حامض وحدي ادافع عن جدار ليس لي وحدي أدافع عن هواء ليس لي، وحدي على سطح المدينة واقف أيوب مات، ومدت العنقاء وانصرف الصحابة، وحدي أراود نفسي الثكلى فتأبى أن تساعدني على نفسي، ووحدي كنت وحدي عندما قاومت وحدي وحدة الروح الأخيرة وحدي ادافع عن جدار ليس لي وحدي ادافع عن هواء ليس لي وحدي على سطح المدينه واقف ايوب مات ومدت العنقاء وانصرف الصحابه وحدي اراود نفسي الثكلى فتابى ان تساعدني على نفسي ووحدي كنت وحدي عندما قاومت وحدي وحدة الروح الأخيرة لا تذكر الموت فقد ماتوا فرادا أو عواصم سأراك في قلبي غدا سأراك في قلبي وأجهش يا ابن أمي باللغة لغة تفتش عن بنيها عن أراضيها وراويها تموتك ككل من فيها وترمى في المعاجم. هي آخر النخل الهزيل وساعة الصحراء، آخر ما يدل على البقايا. كان ولكن كنت وحدك. كم كنت وحدك تنتمي لتصيدك وتمد زندك كي تحولها سلالم أو بلاداً أو خواتم. كم كنت وحدك يا ابن أمي، يا ابن أكثر من أب كم كنت وحدك، والآن والأشياء سيدة وهذا الصمت يأتينا سهاما، هل ندرك المجهول فينا؟ هل نغني مثلما كنا نغني؟ آه يا دمنا الفضيحة، هل ستأتيهم غمامة؟ هذه أمم تمر وتطبخ الأزهار في دمنا. وتزداد ابتسامه. وهذه امم تفتش عن إجازتها من الجمل المزخرف. هذه الصحراء تكبر حولنا. صحراء من كل الجهات. صحراء تاتينا لتلتهم الاغاني والحسام. هل نحتفي فيما يفسرنا ويشبهنا؟ وهل هل نستطيع الموت في ميلادنا الكحلي ام نحتل مئذنة ونعد في القبائل ان يسب اجرت قرآنها ليهود خيبر هل نختفي؟ هل نحتفي فيما في يفسرنا ويشبهنا؟ وهل، وهل، هل نستطيع الموت في ميلادنا الكحلي؟ أن نحتل مئذنة ونعلن في القبائل أن يثرب أجرت قرآنها ليهود خيبر؟ الله أكبر! هذه آياتنا فقرا بسم الفدائي الذي خلق الله اكبر هذه آياتنا فقرا بسم الفدائي الذي خلق من جزمة افق